Отже, національний телемарафон «Єдині новини» в ефірі телеканалу «1 плюс 1» і Марічка Падалко Руслан Шаріпов. Далі говоримо про ситуацію на фронті. З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони Росії. Спочатку цю інформацію розповсюдив ватажок вагнерівців Пригожин. Згодом її підтвердили в третій окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Жаль, гідно, росіяни виглядають не лише на фронті, а й на своїх святкових парадах. Тільки лінивою вчора не кипкував з одного танка, що проїхався Красною площею перед Путіним. Про 9 травня Бахмут і ситуацію на фронті говоримо далі з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. Доброго ранку. Доброго ранку. Про 9 травня. Ми одразу в контексті двох подій поговоримо про Бахмут і про Червону площу. От стосовно Бахмута, Путін ставив завдання взяти його до 9 травня. Ця сакральність російська, як бачимо, нікуди не поділася. Бахмут росіяни повністю не взяли. От скільки їм ще потрібно отримати таких ляпасів, щоб зрозуміти, що цю війну проти України вони не виграють? Я думаю, десь глибоко в душі вони це розуміють, але будуть продовжити назовні робити вигляд, що в них все, все добре, де за планом. Ну, ви пам'ятаєте вчорашній виступ Путіна на площі, Він казав, що вони продовжують боротися з міжнародним тероризмом, що вони захищають жит жителів Донбасу. Ну, нічого нового він не сказав, це ці старі наративи, Але він продовжує казати те ж саме. І, ну, що, що можна сказати? Про, про, про Бахмут ну, було поставлено якщо напевнявся, 15 чи 16 разів термін, коли треба це, це місто, ну як воно каже, звільнити, а насправді захопити. Потім вони навіть змінили риторику, вони сказали, що треба захопити це місто до початку наших контрнаступальних дій, потім вони знову перейшли до дати, і ця дата була 9 травня, ну в них, в них знову нічого не вийшло. Що вони далі будуть казати? Ну вони можуть встановлювати інші дати, хоча тут треба звернути увагу на те, що казав витажок ПВК Вагнер, пригожен, що... Е вже вони починають таку риторику, що Бахмут – це не є дуже важливе стратегічне військове місто, тому не так важливо захоплювати чи не захоплювати. Там треба в інших місцях продовжувати бойові дії, ну і так далі. Тобто слухати цю маячню, ну, знаєте, стає вже навіть трошечки смішно. Пане Локсію, скажіть, будь ласка, а от чому ви вважаєте, напередодні вони навіть не спробували подати новину про захоплення Бахмута, тому що раніше вони ж не гребували розповідати, скільки вони разів взяли Бахмут, який вони називають, Артеміск. Вчора вони навіть не зробили спроби це зробити, хоча знову-таки повторююся, сказати їм, що вони щось там звільнили, захопили, коли це не так, для них ніколи не було проблемою. Так, да, ви знаєте, вони, вони, вони, вони ще раніше... Хоч трошечки спиралися на якісь факти військово, зараз вони навіть не спиралися на факти. Або ну тобто відбулася подія, відбулася подія. Головне, щоб розказати, що вона відбулася, і в засобах масової інформації в Російської Федерації це нормально людям заходить. Але всі ці новини дивляться люди і в іншому світі, в тому числі в Україні, і ну, просто, якщо що не менше дивуємось, ну вони видумували такі вже речі. Ну от це було саме, саме смішно, що вони пригадали, це було що вони захопили Бахмут юридично. Тобто, розумієте, під час бойових дій, е, фраза захопили Бахмут юридично. Ну, на питання, що це таке, ну, я думаю, що вони не змогли відповісти. Тому, ну, вони будуть, е, я, я, я не думаю, що вони будуть казати, що вони знов захопили Бахмут, хоча, ну, цілком можливо, що якась така інформація, що схоже, що там юридично захопили, ментально захопили, космічно захопили. Ну, що юридично вони спирались на те, що вони захопили приміщення міськради, і вони вважали, що таким чином вони володіють цим містом, коли це було не так. Пане Олексій, і ще про російську риторику. Напередодні я особисто вперше почула від ватажка Вагнеріць пригожна таку відверту критику президента російського, відверто цькування, називання дєдушкою. І якщо українці це не сильно шокувало, тому що в нас вільний народ, який звик критикувати політиків, президентів, то для Росії це може бути певним шоком. Скажіть, будь ласка, що за, чим, за цим стоїть, на вашу думку? Так, да, Пригожин потрошечку, він спочатку критикував керівництво військового керівництва Російської Федерації Шагу Герасимова, розповідаючи про те, що вони недолого командують військами. Потрошечку підкусував Путіна, але тут щось, його, щось, він, щось він відчуває, бо, бо щось знає, того що не знаємо ми. Він ну це дуже дуже дивно для Російської Федерації, коли людина відверто критикує верховного команда, що президента Путіна, то я не знаю, що він такий сміливий Пригожин. Хоча з іншого боку, це може бути буде знову якась така ібсор. Зрахована на зовнішніх глядачів, бо пригожин змінює свої покази. Якщо можу так сказати, він змінює по декілька разів на, на тиждень. Спочатку він виходить з Бахмута, потім йому не, не, не дають набої, потім дають набої. Потім його замість нього прийде Ходиров, потім він 10-го вийде, вийде з Бахмута, потім не вийде. Тобто таке враження, що він, ну, він плутається в показах і забуває, що він казав вчора, і на наступний день починає казати щось нове. Ну це така вже якась клініка там, мені здається. Пане Олексій, от підхоплюючи відповідь на перше запитання, ваше про парад російський, хотілося б з ним завершити. Знаєте, у нас спочатку широкомасштабного вторгнення є така інфографіка, інформаційна графіка, де ми показуємо втрати ворога. Там зараз уже по три тисячі різних видів одиниці техніки росіяни втратили, а вчора в інтернеті багато ширилося такої теж інфографіки про те, як у росіян ряділа техніка з року в рік на цих парадах. Тому що різні аналітики підраховували, підбивали цю статистику. Ми зараз можемо побачити на екрані, що 2020 рік на параді було 216 одиниць техніки, 22-й стало трохи менше, 131 одиниця. І от 23-й цьогоріч на параді була лише 51 одиниця техніки. І там той єдиний танк, який проїхався Червоною площею, з якого вчора всі е, сміялися перед Путіним, який сидів на трибуні. Ось ми зараз його можемо теж побачити на екранах. От як ви це поясните? Яке ваше враження від цього параду? Невже у них немає техніки ну, від слова вже взагалі, щоб навіть по якісь там декілька одиниць виставити на парад? Ну, ви знаєте, я думаю, що вони могли б знайти там 10-20 одиниць техніки для того, щоб показати, провести по Червоній площі. Оце один танк Т-34. Ну, це виглядає вже смішно. Ну, а з іншого боку, їхні там, пропагандисти казали, що в них танків Т-34 стоїть на постаментах, на, на різних пам'ятниках. І взагалі в запасі дуже багато. І що вони можуть сформувати ледь не танкову армію з танків Т-34. Mm. Може, це такий натяг, що... Скоро ми побачимо на полі бою танки Т-34, там дивно виглядало взагалі, як російське телебачення показувало цей апарат. Тобто спочатку йшли військовослужбовці, ну, з цим е -е, прусским шагом, ну, це так, вони показували більш-менш вдало. Потім, коли їхала техніка, вони показували просто борти машин, От такого загальної картинки було дуже мало. Ну, ви знаєте, я думаю, що коли можна подивитися на обличчя там запрошених, особливо Лукашенка, Путіна, вони так постійно дивилися в небо. Вони, я думаю, що вони дуже боялися, що буде атака наших БПЛА, і вони так виглядали дуже перелякані. І от ці гості, що приїхали до, до росіяни в ну, цих сколошних республік Радянського Союзу, скрізь за все, вони їх використовували як щит, розуміючи, що по цих людям ну, наша Збройна Сила не виконує терористичних дій, що ми атакувати точно не будемо. Тому вони от запросили не для того, щоб показати паради, там якось відмітити сюди, а для того, щоб прикритися від наших атак. Виглядали вони ну дуже дуже непривабливо і так і от до, було, до навіть, слова. Ну, до це слова... було, повірте, приємно дивитися, як вони, які вони були перелякані. І от те, що там залишилось від російської армії на цьому праді. Ну це і є російська армія на сьогодні по факту. Вони розказують щось там. Теоретично, які вони сильні, друга армія спіту, там непереможні, аналоговні, там насправді, от, от такі вони є, як от, от на цьому параді. Вони себе показали, показали своє справжнє обличчя. Ну, обличчя. До, до слова ну, про, я... про, про те, що вони боялися так безпілотників з неба, напевно, тим і пояснюється, поява лише п'яти, здається, гелікоптерів К-52 над Червоною площою, більше без авіації. І це ті гелікоптери, які наші воїни мінусували протягом всього цієї протягом війни теж. Так, звісно. Ну, тобто, от ми побачили, побачили Росію, побачили її парад, тобто, їм навіть нема чим вихвалятися. Там було декілька ракет, ось, міжконтинентальний балістичний ракет, вони привезли, показали. Ну, це, це стареться, те ж саме, що було на попередньому році в параді, і не факт, що там були ракети, це могли, могли бути боліжі. Ну, тобто, Росія така, як вона є, і ми ну, маємо бачити, що це не така... Ну, я взагалі не розумію, хто це поставив її на друге місце в світі по потужності армії. Ну, я, по яким критеріям це враховується, це, це виглядає дуже дивно. Це не ніколи не була друга армія світу і, і подалі, але вона буде навіть 10 мені так здається. Пане Олексій, ви згадали запрошених президентів колишніх радянських республік, мовляв, як живий щит. А як ви вважаєте той факт, що все-таки напередодні не відбулося ані атаки українських безпілотників, а ніхто не виграв обіцяний монобанком приз в 20 мільйонів за те, що буде посаджена БПЛА з якимись ознаками української держави, так ніхто й не виграв. Ви вважаєте, що ми не планували, нам не вдалося, чи ми скасували через присутність інших президентів? Я думаю, що ми скасували, тому що, якщо б нам не вдалося, то це означало б, що вони десь збили на наше БПЛА. І про це, ох, стільки було б розмов Російської Федерації, що вони перехопили. Вони виражали, що це грім 2 ракети, що це балістичні ракети з наших союзників. Ну, вони все ж не таке, що ну, відповідає дійсності, може, на 1 відсоток. Такої інформації не було. Тобто, я, я, я, я, я, я, я, я, я, тому що там знаходуються люди, які ну, хочуть підтримувати Російську Федерацію, ну, керівники країн, але не є безпосередньо учасниками військового конфлікту, я, я впевнений, що було прийнято рішення не атакувати Червону площу саме в цей день. Будуть інші дні, що нема проблем. Пане Олексію, давайте тоді до іншої теми перейдемо про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Хотілося б з вами поговорити. Вчора ввечері було оголошено, що такий пакет буде надано Україні вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів, але до того агент Associated Press американська вона підмітила таку річ про те що цей пакет допомоги надається за програмою ініціативи сприяння безпеці України тобто ця зброя буде замовлена виробників що означає довші цикли постачання цієї зброї до України ніж коли ця зброя надається от прямим указом Байдена там ми знаємо попередні пакети там 300 250 мільйонів доларів вони були саме такими тобто Указом Байдена ця зброя надходить Україні швидше, аніж цей пакет новий на 1,2 мільярди доларів, які, про який оголосили вчора. Що це для нас означає? Це довгострокове постачання цієї зброї в цьому пакеті? Ні, не факт. Ви розумієте, ми багато, багато хто знає, слово в словосполученому і не досі розуміють, що це таке. Можуть поставляти, наші партнери можуть поставляти нам певне зброєння, певну фінансову допомогу, коли це деякі речі треба погоджувати з їхнім, Ну, з їхнім парламентом. І тоді приймається рішення, і ці, ця, зброя, ця зброя може, бути, може постачатися. Ну, там логістичні маршрути визначаються, і там певні терміни, коли це може відбутися. Ленд-ліз, це, це коли був прийнятий закон про ленд -ліз. Це можливість, це просто можливість президента Байдена, не погоджуючи, не з ким, передавати нам певну кількість зброї. Тому в різний спосіб, може, нам, нам буде це постачання. Тут ну, ніхто не збирається з наших союзників затягувати ці, ці поставки. Всі чудово розуміють, що відбувається війна. Війна, що нам дуже потрібні, потрібна ця зброя, особливо артилерія. Ну, про літаків вже не хочеться розмовляти. Ми розуміємо, що до нашого контрнаступу ми ці літаки не встигнемо отримати. А зброя, зброї, особливо Халк, ці з інтеракетних комплексів, які ну, відносно старі, вони ще в часів В'єтнамської війни. Але тут є от... От, от, от, от знаєте, от коли нам постачають зброю, нам кажуть, ну, постачають артилерію, ну, і просто прораховують, там танки, рідко кажуть, що які саме віта збройна номенклатура, яка буде постачатися. Не номенклатура, а його якої, якоїсь техніки. А тут постійно іде наголос на хал. Чому, чому так відбувається? Справа в тому, що цей зенітно-наркетний комплекс, він знятий за озброєнно в Сполучених Штатах і в інших країнах. Але до нього, як порахували, там не таке слово дуже дивне, нескінченна кількість ракет. Тобто його зняло за зброєне і дуже велика кількість ракет. Тому, якщо нам, ну ні, якщо нам буде поставлятися цей комплекс з величезною кількістю ракет, яку нам не будуть пропонувати економити, а навпаки, будуть пропонувати використовувати як можна більше, тому що. Ну, давайте простіше, там склади забити в Сполучених Штатах, в інших країнах, їм треба десь утилізувати ці ракети. От вони, вони, ми будемо утилізувати, збиваючи те, що літить без Російської Федерації. Оце дуже добра новина, тому що вони невеликі за розміром, і один транспортний літак Сполучених Штатів може забезпечити один приліт цими ракетами наше, наше ПВО, яке буде використовувати ці з'єднятні ракетні комплекси, ще не менше на тиждень. Тобто раз на тиждень може прилітати літак, і ми ці ракети можемо використовувати, але необмежено. І до того ж, їх можна трошечки не тільки по літакам стріляти, можна і стріляти по назінним цілям. Оце, от на мій погляд, це найбільш приємна новина, особливо перед нашим контрнаступом. Що ми отримаємо от такі от, от ракети ще раз з дуже великою кількістю знітракети комплексів, з дуже великою кількістю ракет до них, як схину каяку не могли порахувати, сказали кількість необмежена. Це от виглядає дуже дуже приємно. Пане Олексію, як Ви оцінюєте цілі, які м, намагаються досягти Росії цими чисельними атаками, зокрема на Київ, 1 ніч 35 дронів, потім 15 ракет. Якщо вони цілять по прифронтових регіонах, це вони пояснюють намаганням якимось чином влучити або в живу силу, або в техніку напередодні контрнаступу. Але для чого, до чого тут Київ? Ну, по-перше, Київ показує те, протиповітряної оборони Київ показує те, що не показали, що, ну не показує життя протиповітряної оборони в світі. Ми маємо цим пишатись, ми збиваємо 100% цілі, які по нам летять. Ну, це, да, і от, ми зараз бачимо, що ламкери, які потрапляють інколи в будівлі, це, це біда, це горе, але... Ну, 100% ні одна по освіті не збиває. Чому вони це роблять? Ну, це дослідив інститут дослідження війни американський. Він каже, що таким чином вони хочуть показати начебто, нашій владі, нашим військово-політичним керівництву, що вони здатні робити масові атаки, що вони здатні здерж... стримати наші наступальні дії. Таким чином вони хочуть якось ну, призупинити наш, наш контрнаступ, чи скасувати його, що вони там планують невідомо. Але у той саме інститут дослідження каже, що це ну, такі марні сподівання Російської Федерації. Це може це так вплине на несутєво на спроможності наших наступальних дій. Ну які мусі пане Олексія. Я додам до того, що ви сказали про роботу нашого ППО. Що американці вже Пентагон буквально цієї ночі офіційно визнав те, що говорив Київ, що збив кинжал? Пам'ятаєте за кілька днів після того, як це сталося в ніч на 4 травня? Наші сили протиповітряної оборони визнали роботу патріота по кінжалу. Успішно це підтвердив і Пентагон. Як вважаєте, це дуже хоро? репутаційна історія для наших сил протиповітряної оборони, що ми можемо вправно користуватися патріотом. Ну, це обов'язково, це показує, що ми, ну, от вони, і самі, самі американці казали, які передавали нам ці комплекси, фахівці, що ми дуже швидко їх опановуємо, і у нас люди, ну, в наших ППО працюють люди, багато людей мобілізувалися, мобілізувалися з науково-дослідних інститутів, в тому числі. Люди, які навіть ну, приймали участь в розробки чогось схожого, чи саме таких, ну, не таких, ні Петріот, а з зенітних комплексів, ракетних. Тобто люди, люди на цьому дуже добре розуміються. Чому спочатку сказали, що збили кінжал, а потім була така пауза на декілька днів, а потім вже остаточно офіційно підтвердили? Ну, кінжал, він трошечки зовні, ну, ми знайшли тільки уламу трошки. Трошечки схоже на Іскандер і на х 22 ракету. Треба було дослідити обов'язково, що це саме кінжал, щоби, ну, ми ж не можемо, як росіяни брехати, отак відверто, тому взяли спочатку, ну, начебто летіло швидко, начебто кінжал. Зробили паузу, дослідили все. Ну, пане Олексію, на... Це точно кінжал. І це головне, що, ну, по-перше, це, ну, Петріот по кінжалам ще ніколи не використовувався. Петріот тренувався на гіперзвукових ракетах, на полігонах, але в бою вони ще не використовували. Це дуже позитивно для Сполучених штатів, в тому числі. Ми показали, що цей комплекс здатний перехоплювати ну от, найсучасніші російські підхоп... ракети. Підхоплюючи... Ракет. підхоплюючи вас, навіть коли наші сили протиповітряної оборони все ж таки визнали, що Петріот збив кінжал, тоді, я пам'ятаю, новинація також супроводжувалася такою, таким текстом, що це історична подія. пане Олексій, дуже вам дякуємо за включення. Олексій Гетьман, Військовий експерт був гостем нашого ефіру.